Käynnistä tietokone uudelleen siten, että pität samaan aikaan Shift-näppäintä pohjassa, kun valitset Käynnistä uudelleen. Tämän jälkeen tietokone käynnistyy uudelleen ja tulee tämmöinen valinta, jossa valitaan Käytä laitetta. Valitse sen jälkeen USB-laite. Tämän jälkeen tietokone käynnistyy muistitikulta ja hetken kuluttua siihen tulee tämä tuttu valinta. Valitse ensimmäinen vaihtoehto ja jonkin ajan kuluttua tästä olemme siinä tilanteessa, jossa pääsemme tekemään vihdoin viimeen tutun äänitestin.